το σκοπό με την αντονό δεν θα βγει αυτό το video Φουλεύετε ουσιαστικά. Μην υπέροχε. πέρα την. Απ' την. Απ' την. Απ' Οπότε το Ένα, Παρα μόνος, παρα μόνος. Τώρα ας Άντε κάποτε μου! Τσίποτε Τώρα να ανακατώ που λέει! Άντε για μένα! Τελειώσανε! Τώρα τα μπορεί και δει! Τελειώσανε! Ο... Ναι. 6 Σεπτεμβρίου είναι το τελευταίο! Όχι! Όχι! 7 και 8! Στο 2 μήνει 6! Ναι. Στο 8 μήνει 6! Απ' το θέασε μια φορά να Un bel cane, <inaudible> Υπότιτλοι <αν Yaz Cuban> AUTHORWAVE awesome. Από ρε, πράγμα, πάμε! Πάμε, πάμε, πάμε! Πάμε, πάμε! Πάμε, πάμε! Πάμε! Πάμε! Πάμε! Πάμε! ωραία! Πάμε! Πάμε! Πάμε! Πάμε! Πάμε! Ε А. А. А. А. А. А. А. А. А. А. А. А. А. А. А. А. Eeeeh! Wat is Κάτι. Κάτι. Κάτι. Κάτι. Πάμε τώρα, πάλι. Vamos Vamos Vamos Vamos Ok ναι, φυσικά. Θα τα κάτσουμε. Δεν είναι αλλιώ. Δεν είναι αλλιώ. να να είναι αυτό καλύτερο. Bravo, Vasili! <laughs> <laughs> oh! Oh! κάση κιτι βάλατε ούτι κιτάει κιτάει τον αυτό είναι αυτό gadget η κάνει πετάει αυτό είναι αυτό είναι Shoot. Shoot. Δεν είναι πρόβλημα με την ακούραση.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 On va se